قال جوجل: أنا عندي كل شيء، قال الفيسبوك: أنا أعرف كل الناس، قال الواتساب: أنا يفضلوني عليكم، قال الإنترنت: أنتم من دوني ولا شيء، فقالت الكهرباء: تسكتون ولا أطفيكم كلكم؟